Геологи перевіряють територію ландшафтного заказника «Товтровий степ», що поблизу Голощінецького кар'єру. Доктор геологічних наук з Рівного Віктор Мельничук каже, перевіряють цю територію за карткою первинного обліку, яку надало підприємство «Тернопільський кар'єр». «Ми керуємося карткою первинного обліку природохоронних об'єктів. Це картка первинного обліку геологічного пам'ятника природи місцевого значення, Останці Сармацького моря, які надало Управління екології та природних ресурсів Тернопільської адміністрації. Вказано в цій карті первинного обліку, що дуже важливо, географічні координати. Північно-західна точка крайнього його знаходиться отам нижче. Докторка геологічних наук з Києва Катерина Деревська каже, територію заказника підприємство не пошкодило. Жодні антропогенні чинники не вплинули на них, не вибухова діяльність не була ніколи проведена, не якісь там шурфи або там якісь штольні, ніхто нічого ніколи тут не, не копав. На публічній кадастровій карті зеленим позначена геологічна пам'ятка о станції Сарматського моря, розповів голова громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк. За його словами, ця пам'ятка зараз знищена. Вона є частиною кар'єру. Катерина Деревська каже, цю ділянку в кар'єрі перевіряти не будуть. Я не планую, тому що немає сенсу, немає координацій. немає. У нас є первинна інформація, яка значно важливіша. Тобто у нас є цей паспорт офіційний цієї ділянки, який наданий Тернопільським управлінням екології. Тобто ми, маємо, ми спираємося на офіційний документ. Ми запитали, для чого проводили цю перевірку в голови правління Тернопільського кар'єру Ігоря Свідерського. Ми хотіли встановити, встановити фактичне, фактичне розташування цього об'єкту, в якому він стані і його значимість. Наразі ми не можемо так робити, Висновки, які зробили вже громадські організації та інші в інтернет-видання». Знімати кар'єр нам не дозволили. На запитання «Чому?», Ігор Свідерський відповів так. «Ми допустили вас згідно вашої інформації і згідно паспорту останність громадського моря. Якщо буде якась інша, Ну, для чого зараз складна ситуація, така незрозуміла, зрозуміло, відніше, ситуація не складна, і створювати давати якісь лишні, лишні поводи для цього, якісь, не знаю, для обсудження або ще щось, давайте будемо покроком, покрочно, розглянемо цю ситуацію, будемо потім покроком іншу ситуацію. Геологічна пам'ятка у станції Сармацького моря задокументована в обласному управлінні екології і має паспорт, каже заступник начальника управління Ігор П'ятківський. За його словами, за цими документами підприємство до них не зверталося. Чоловік показує на публічній кадастровій карті межі знищеної пам'ятки та ландшафтного заказника, які перевірили геологи. Каже, це два різні об'єкти. Зеленим кольором північній стінці, тобто стінка північної дахна та експозиції, яка пройде паралельно дорозі Тернопіль Підволочиськ. Заказник. Починається далі, південніше. От кар'єр закінчується. І одразу за, за кар'єром починається ландшафтний заказник значення топ-3 тобто, степень. Він тягнеться такими е відрогами здов, здовж на південь. От, практично до півнарського табору колишнього, а тепер таборів відпочинку для дітей у селі Нодієвко Голова громадської організації Українська природоохоронна група, група Олексій Василюк розповів перевірити артidir, чи знищена пам'ятка у станції Сарматського моря має Держекоінспекція і Держгеокадастр. «Держекоінспекція Держ відповідає за дотримання природоохоронного законодавства і може складати акти, писати протоколи. Держгеокадастр може складати акти і протоколи по дотриманню земельного законодавства. Держгеокадастр і це єдиний державний орган, який компетентний сказати де ж межа того об'єкта. Мали провести перевірку Держгеокадастра і Держгеокадастра, запросивши з собою департамент екології обласної адміністрації. Будь-яка інша, третя організація, ну, верніше, четверта, не має жодного сенсу. Нагадаю, громадська організація «Українська природоохоронна група» повідомила, що підприємство знищило пам'ятку у Сарматського моря, які приблизно 5 мільйонів років. Члени громадської організації звернулися в Держгеокадастра та Держгеокадастра, розповів Олексій Василюк. Останці Сармацького моря – це вапняки з рештками водоростей, молюсків та коралів, які знаходяться на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. Частина пам'ятки розташована в Галущинецькому кар'єрі під Волочиської громади. Там її площа гектар, розповів заступник начальника обласного управління екології Ігор П'ятківський. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.